Diri diridin diri diridin diri din tin tiririridin diri diridin tin tin tirururidin diri diridin tiririridin tin tin tirururiri tin tin tirururiri Että dokkari, joo, joo. mitä tästä sitten kertoi, että nuori ohjaa ja on joku sen vuoden tehnyt ja joku sen vuoden vielä tuu tekeenkin ja työtä on. Joo, töitä mä tässä. On tässä tämmönenkin Oma on jälkelasku. Ei montaa päivää. monta päivää. Mitä sä muuten puhaat siellä? Mulla on tuo yötönyö suunnittelu aika vauhdissa. Se pitäisi saada nyt niin aika lailla maaliin, niin sitten voidaan järjestää hyvä tapa. Mä mm. teen tässä kaikkea. Meillä on aina välillä tämmösiä palavereita, niin nyt mulla on tämmönen etäpalaveri ton toisen meidän nuorisohjaajan kanssa. Niin mennään kurkkaa, että onko hän jo linjoilla sitten tuolla etäyhteyden päässä. Kato! Ajoissa. Aika hieno juttu. Hei, mitä saat oot täällä ajoissa? Mitä kuuluu? Sanoppa jotain, niin kuuluu. Alo! Halo. Alo! Alo! Onks siellä? Halo! Hei! Moikka! Alo. Mitä? Palaveria! Täällä luu. Joo, niin mä huomasin, mutta jotain siinä oli jotain yhteysongelmaa mahdollisesti. Niin siellä on hyviä yhteyksiä täällä työpaikalla. Joo, kyllä. Mutta asia.